Привіт, дорогі друзі, сьогодні 20 листопада 22-го року, я знімаю «Червону калину» у садку, як ви знаєте, пісня про «Червону калину» — це в роді «Імопа», український поїзд останської армії, а ми нашу «Червону калину» підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Калина зараз єстівна, і взимку буде єстівна, вона непогано насичує вітамінами деякими, не всіма, але дозволяє, дозволяє жити та творити добро. Є непогані новини, що Україна створює повітряний щит, так що у нас буде нормальне ПВО. І є ще новини, що в нас достатньо військовополонених.